أنا وإياكم, أنا وإياكم مع, مع صديقي الشعري, الشعري والأخوي, والأخوي إن شاء الله, إن شاء الله. الشاعر الرائع, الرائع. أحمد, أحمد الخزرجي استقبلوه, أستقبلوه, أستقبلوه بما, يحلو بما يحلو لكم, لكم. كل اللي أذكره بموقفي ذاك دعيت الله يطببها المحل إجتني وخلصت ركحاتي نظرات قصة, يا قصة يا شايب, من شايب منها, منها قبل عمره ما يقارب, يقارب الستين عام أهل الروح الخضرة قاعد بالسوق بذاك اليوم طبت للسوق وحده حلوه ما شايف مثلها قبل بذاك اليوم بذاك اليوم ما نام الظهر من شاف هاي الحليوه رجع للبيت ومسالم شافته ابو سالم مو على وضعه مثلك اليوم ما نام الظهر اول تالي لهناك صار العصور تعرفون اهل بالباب يرشون باب البيت. اجى ابو محمد سير يم ابو سالم بالباب قال له ابو سالم مش عاجب اليوم مو على بعضه سولف لي يا اخو ايش بيك؟ قال له اجت للسوق وحده تصفن الريح شفتها وبالمحل واقف اصلي اشتغلنا ابليس على القبله بلا صوت وبوقتها تلعثمت ما ادري ايش حصلي كل اللي اذكره بموقفي ذاك دعت الله يطببها المحلي. اجت اجت للسوق وحده تصفن الريح شفتها وبالمحل واقف اصلي اشتغل ابليس على القبله بلا صوت بوقتها تلعثمت ما ادري ايش حصلي. كل اللي اذكره بموقفي ذاك دعت الله يطببها المحلي. إجتني اجتني وخلصت ركعاتي نظرات. اجت للسوق وحده تصفن الريح شفتها وبالمحل واقف اصلي اشتغل نبليس على القبله بلا صوت بوقتها تلعثمت ما ادري ايش حصل لي كل اللي أذكره بموقفي ذاك دعيت الله يطببها المحلي اجتني جتني وخلصت ركعات نظرات قالت تقبل الله وش قبل جيراني اللي بصفوي قالت تقبل الله وش قبل جيراني اللي بصفوي ما أدري شرط صاحب سالم, سالم قلت له ولّي صاحب سالم قلت له ولّي قمت أرجف لأن مو عمره ستين جيران, جيران اللي بصف ما أدري شرط صاحب سالم, سالم قلت له ولّي قلت له أمرين إيش رايدن طيّج كل شيء مني دكت طيبة قلي قمت أرجف لأن مو عمره ستين كل شيء بإيده بس حاير شخلي قلبي إحساس روحي حسرة الشيب أخذت كل شي منه وما بقلي نوة تصبغ وخلّه مسالم تثور نوة تصبغ وخلّه مسالم تثور بلكت غار وتصير بشكلها ما مليت منها لكن الروح خضرة وتعشق الخضرة لمثلها وحقك لو شفتها تشيب الشيب الليل الأبيض يمكح لها ولا تشني قبلها شفت نسوان مثل بغداد اتمنى استحلها اشهدتها اشهدتها وطق خضار الحيل بالروح ونبضاتي بدا يورد شتلها طبت قلبي باول رجل بالسوق واول واحد اندليت اصلها بحور العين سامع بسم هناك اكيدا هاي كل ذولاك اهلها احلى من السمار لتوه مصبوغ تحير ارقى السامب نقلها ما طول عليك بتقول شو تقول اختصارا عندها رسعه وانتحله سلام عليكم